Újra üdvözlöm Önöket! Ott hagytuk abba az előző feladatban, hogy foglalkoztunk az objektumokkal, és az objektumokat, abban a bizonyos érettségi feladatban, amelyet meg kellett oldanunk, be kellett helyeznünk megfelelő módon a szövegbe. Ezek most jelen esetben képek voltak, amelyek a költők képei, és ezeket elhelyeztük. Na most, ha visszamegyünk abba a bizonyos, oktatóanyagban, amelyben amelyet már láttunk, ebben is megtalálhatók az objektumok és az objektumoknak a leírása. Az előbb egy fájból mutattam meg, tehát van egy, egy objektum kezelés bemutató dokumentum fájl, amelyben bemutattam az objektumok típusait, és bemutattam azokat a műveleteket, amelyek segítségével lehet egyáltalán az objektumokat kezelni. Amire nem helyeztem hangsúlyt, az itt következik, hogy a szövegben hogyan lehet elhelyezni magát a dokumentumot. Hát, ha használni, használtuk ezt a műveletet, mert a képeket elhelyeztük, és én négyzetes elrendezést használtam, de lehetne másfajta elrendezést használni, tehát lehetnek körbefuttatást, egyszerű beillesztést, egymásra helyezést, nagyon sokféle ö, lehetőség van. Ö, a, az objektumok nem csak képek lehetnek, hanem lehetnek grafikák, rajzok, mint ahogy azt lát, láttuk. És ugye ö, amikor az objektum aktív, akkor lehet ö, mér, átméretezni, ö, és lehet torzítani is, tehát azt is meg lehet tenni vele, hogy nem egyenlő mértékben méretezem az egyik oldalát. Hogyha az oldalaknál lévő nyelek mentén méretezem, akkor hogy akkor hogyha átlós irányban lévő nyeleknél méretezem, akkor tehát itt akkor megtartja a méretarányt a méretezés. Az új verzióban itt még megjelenik az objektum fölött egy kis karika amely karika segítségével el lehet forgatni az objektumot. Azt is láttuk, hogy a kép, illetve minden objektum a bekezdéshez van lehorgonyozva. Külső pozíciójában jelenik meg, sortávolság két magasságú, igazítható. Ez még a 2003-as verzióban van így, hogy a formátum menü épp a menüjében lehet elérni. Viszont ez az ablak, ez ugyanaz az ablak, amely az új verzióban is benne van, ezek lesznek azok a futtatás típusok, stílusok a szöveggel, szigorúan egy sorban, ilyenkor nem enged mellé szöveget. A én ezt választottam, a szorosabb teljesen körbeli öleli, a, amennyire csak lehetséges a, az objektum körvonalát. Sőt, hát egyébként lehetne olyat is csinálni, majd itt van egy speciális gomb, hogy ö, egyéni, ö, nem négyszög alakú, szabályos négyszög alakú körvonalat ö, készíteni az objektumnak, hanem, hanem sokszög kijelölést sokszög határvonalat adni neki lehetne a szöveg mögé esetet választani ezzel vigyázzunk, mert hogyha nem érjük el az objektum nyeleket, egyszer betettük a szöveg mögé, az objektumot, és utána nem tudunk rákattintani, akkor nem tudjuk előhozni akkor az ott rekedt a szöveg mögött szöveg elé ez egyértelmű, és még mondtam hogy a speciálisban vannak még egyéb lehetőségek is a rajzolás, ez a rajzolás eszköztár, ez a 2003 asban van. Az új verzióban ez gyakorlatilag megfelel annak, ami a beszúrás, és ott az objektumok, a különböző objektum típusok láthatók. Én abban a fájban, ahol az objektumokat bemutattam, ugye ebből a sorrendbe vettem őket sorba, hogy vonalnyíl négyszöbb, elipszis, szövegdoboz, vördár, és ugye itt van az a bizonyos szervezeti diagram, amit nagyon sokat változtattak most az új verzióban. Kép, kép beépített office gyűjteményből és fájból. És itt jönnek a hozzá tartozó tulajdonságok, amelyek az új verzióban ugyanazon a formázó szallag részen érhetőek el. Hívjuk be újra ezt a felsorolások állományt, amelyet már használtunk. Felsorolások megold megoldások a mappában található a mappában, a, a lemezen. És most egy kicsit más technikát használjunk, és minden egyes felsorlás, ugye ez lehet látni, hogy ez egy valójában többszintű felsorlás, és azt mondom, hogy minden egyes felsorlás elem esetén most én egy más technikát fogok használni. Nézzük mi. Hát, hogyha kiválasztom ezt a lehetőséget, akkor itt lehetne ugye új számformátumot megadni, és azt ö, lehetne mondani neki, hogy ez legyen mondjuk ilyen. Tehát akár mindegyik lehetne ö, más formázás. Na most mi a különbség a kettő között? Hát az egy szimbólum, ez viszont egy felsorolás van. Ezt honnan látom én? Úgyhogy megjelent a Tabulátor, ö, ha én most csak ezt jelölöm ki, és azt mondom, hogy a BC, akkor átalakul. Tehát nagyon nagy különbség van de ilyen módon a tényleges felsorlás és a, a különböző szimbólumok között. Na most nézzük csak meg, hogy mi az a szimbólum. Hát ugye én ide bemegyek, és azt mondom, hogy meghívom ezt a szimbólumot, TolHB a szimbólumot és itt a szimból, de ha azt mondom, hogy ö, ö, szeretnék valami ö, valami különlegesebbet, akkor a Windage-be megyek, és a Windage-be állítom ezt be. És hát ugye, ahogy azt tanultuk, Formátum másolóval ezt rá lehet másolni. Ha, ha ügyesen csináltam, persze. Ö, sőt, ö, itt ö, nem csak Formátum másolók bocsánat, itt nekem be kell illesztenem, mert ki kell cserélnem a, a, a, a magát az objektumot, tehát hát ki kell cserélnem magát. És ez, ez nagyon fontos ugye, hogy nem most objektumként viselkedik-e, vagy nem? Nem, tehát ő nem objektum, viszont abban az esetben, ha én azt mondom, hogy ő, ő legyen iniciálé, akkor nézzük meg, mi történik. Akkor már ez az elem objektumként fog viselkedni. Objektumként fog viselkedni. Tehát egy, egy karaktert, ami, ami egy ilyen ö, különleges betűtípusból keletkezett, azt én objektummal tudom alakítani. Ez igaz bármilyen karakterre, tehát hogyha én ezt a karaktert Na most az hogy lehet ugye? Hát az a felsorolás eleme, és hogy azt mondom, hogy ő legyen iniciáli, akkor, akkor mi történik? Akkor a felsorolás elemet nem, csak az első karaktert emeli ki. Tehát vigyáznunk kell, hogy miről van szó, tehát felsor, az első karaktert fogja kiemelni. Jó, milyen lehetőségek vannak még itt? Beszéltünk a smartátról ami az előbb látott szervezeti diagramnak felel meg a, a, a régi verzióban. Egy képernyőképet is lehet készíteni, amelyel az ember, most ez nem aktív, amelyel lefotózom, de az egyébként a print csináljunk egy ilyet, már mondtam. A print screen billentyűt megnyomom, és utána Ctrl V-vel beillesztem, akkor csináltam egy képernyőképet. És ezt a képernyőképet meg lehet vágni, tehát ennek a tulajdonságait megnézem, akkor körbe lehet vágni. Le tudom vágni azokat a részeit, amelyekre mondjuk nincsen szükségem. Ez mondjuk képetnél is megy, tehát mondjuk egy fotóról bizonyos részeket le akarok vágni, akkor ez ugyanúgy működik, mint amit most csináltam mi van még itt amiről nem beszéltünk a táblázatról nem beszéltem de az egy teljesen külön téma lesz úgyhogy azt, azt külön fogom ismertetni a kész modulokat nézzük még meg, kész szöveg nem túl sok minden van benne, építőelem szervező kijelölt részmentése, ez sem talán az objektumban, ha megnézzük rengeteg objektum hívható be tehát fölismeri, hogy milyen ö, Microsoft és egyéb programok vannak telepítve a gépen, és azon ö, mondjuk azt mondom egy Excel munkalap, akkor ő meg fog hívni egy Excel munkalapot. Na most, mi a különbség a, ö, az ilyen módon ö, létrehozott ö, ö, Excel munkalap, és hogyha én egy Ctrl-C Ctrl-V-vel kimásolok egy területet a a, a, a Excel-ből. Ezt ö, az egyik, a, egyik egy sima átmásolás tulajdonképpen, ez, ez viszont beágyazás, tehát ez mindig meghívja a be, az úgynevezett beágyazott programot. Tehát ez, ez folyton itt van ebben, ebben az állományban tárolva, és hogyha én itt ö, ö, elkezdek számolni, akkor is ide írhatok ö, ö, egy szuma függvényt, akkor azt mondom, hogy e, szum akkor ő ezt észre fogja venni, hogy a mellette lévő két számot összegzem, és akkor ez. És ehhez nem kellett nekem létrehozni egy, egy Excel állományt, ez beágyazottan a Word dokumentumban benne van. Na nézzünk még mondjuk a képekre, itt vonatkozóan valamit, az objektumokat egymásba is lehet ágyazni. Hát, hogy is van ez? Itt van egy szövegdoboz, és a szövegdobozon belül van egy kép. Nézzük csak, mert mi történt. Azt mondom, hogy létrehozok egy új szövegdobozt, egy új szövegdobozt, és ebbe a szövegdobozba be fogok ágyazni valamilyen egyéb objektumot. Ez most ne szöveg legyen, hanem hanem bele be egy, egy ilyen SmartArt ábrát. Igen. Most nem igazán sikerült, mert ez független. E, próbáljuk meg. A régi verzióban ez így működött, most nagyon meglátjuk, hogy itt hogy lesz. Ctrl X, és ide megpróbálom őt betenni. Igen, most már benne van. Tehát most belül van egy vendiagram, gyakorlatilag egy egy ilyen venn-diagram, amelynek az elemei innen közvetlenül így emélhetők el tehát akkor onnan ki kell venni, és akkor tudom csak elemenkért kezelni, és ő benne van egy szövegdobozba, ami azt jelenti, hogy alá-aláírásokat tudné tenni tehát ha ide kattintok egy hűzolnyulat, akkor ide tudok beleírni igen mondjuk középre igazítva a szöveget. Vegyük észre a következő jellemzőket, abban az esetben, hogyha én ö, elkezdem méretezni a külső szövegdobozt, a belső objektum az nem méreteződik át, az megtartja eredeti méretét. Ö, másrészt, hogyha én ezt most kijelölöm innen, ö, mondjuk csak Ctrl-C-vel, és ide hajtom akkor azt látjuk, hogy ezt most már nem tudom elérni, a részleteit nem tudom elérni, tehát az egyes diagram elemeket nem tudom elérni és formázni, ő egy egységet képező kép alakult át. Még abban az esetben ugye, hogyha egy újat ére, akkor akkor itt minden elem szabadon formázható, nézzük meg, Uh, ugye el tudom érni, és azt mondom, hogy ő neki lehetne mondjuk térhatása, Igen. és így tovább, még itt nem. Tehát uh, azzal, hogy én ezt behelyeztem egy szövegdobozba, azzal az objektum uh, viselkedési módja megváltozott. Végezetül lássunk egy példát mondjuk az internetről letöltött uh, uh, állomány, megfelelő módon történő képállomány elhelyezésére. Ehhez bemegyek a google a képkeresőjébe, és mondjuk beírom, hogy Microsoft Word Word 2010 és kapok a jelentően megfelelő képeket, és ezen képek közül kiválasztok mondjuk egyet, és ezt a képet ezt két lehetőség van, vagy lementem, vagy egyszerűen csak lemásolom. Én most ezt lementem, mondjuk célszerűen az asztalra fogom ezt menteni. Vagy persze tehetem, azt is megtehetem, tegyük azt, hogy lementem abba a mappába, ahol ezek a forrásállományok vannak. És akkor oda elhelyezem. Igen, és akkor azt mondjuk, hogy jpg és onnan fogom, ö, ezt, onnan fogom ezt beolvasni a megfelelő helyre, abban bizonyos ebben abba az Azt mondom, hogy ö, ez egy kép a megadott helyről, ö, lehetne, más módször megnézzük, hogy mi a különbség egyébként igen, és akkor igen, és egy JPG állománynak kellene lennie. Ő eredendően ezt nem látja, ezért nekünk azt kell mondani, hogy lássa. Na most, hát ez így, ez így nem fog menni. Ő nem tudja, nyilván, mert ő szövegfájt szeretne beolvasni. Hát akkor itt kell menni abba a bizonyos képbe, és akkor itt már látja a képfájlokat. Tehát beszúráskép, és Kikeresem, látja ezt az egy darab fájlt be is tette ebbe a ö, helyre, ebbe a pozícióba, tehát innentől is működik, de egyébként úgy is menne, csak mondom, hogyha nem kell, ilyen, nem járok el ilyen körülményesen, hanem a megadott helyről egyszerűen azt mondom neki, hogy jobb másolás, vagy pedig Ctrl C és Ctrl V és beillesztés mondjuk ide teszem. Mind a két mivel ugyanazt az eredményt tartja. Hát talán ennyit az objektumokról.